Привітати Ганну Костацьку прийшов її похресник Зиновій Демкович. «Нині вам 100 років, знаєте? Отож вітаємо вас і бажаємо багато здоров'я, здоров'я і здоров'я». Ганна Костацька народилася в селі Шибалин. Каже, окрім неї в сім'ї було ще 5 дітей. Жінка закінчила 4 класи. <плес> А я вчила, що добре, так що все мало похвальне. Після закінчення школи Ганна Костецька допомагала батькам працювати на полі. У 20 років одружилася. Під час Другої світової війни чоловіка забрали до Німеччини копати у копи. Ганна поїхала за ним. Пригадує, працювала домогосподаркою в німецькій родині. Каже, на зароблені гроші хотіла купити собі одяг. Це Ганна Костецька, директорка, директорка я дуже хотіла на зиму, куртку зимову, і щоб я мала на зиму. Після війни подружжя повернулося додому. Потім чоловік Ганни помер від запалення легень. Жінка вийшла заміж вдруге, народила четверо дітей. Діти помирали, малими помирали. Тіко, ще є далі, син. Син Ганни Богдан Костецький каже, збереглося лише декілька родинних світлин. На одній з них Ганна Костецька у формі пілота. Чоловік каже, її дав сусід. Служив в авіації, мабуть, перебрали і відзимкували. Зиновій Демкович пригадує історію, яку розповідала хрещена мати. Чоловік каже, колись ворожка сказала, що Ганна Костецька проживе лише 73 роки. «Вже її доходило 73 роки, то вона так боялася, що я умру, я умру, я слаба, я умру, і так ходила, і, і ніс ног так і говорила. Я казав, не бійтеся те, то ви не умрете, Там вже 73 роки минуло і четвертий, і п'ятий, і вже сотий, і вона живе». Староста села Шибалин Ольга Дудар вручила Ганні Костецькій свідоцтво про народження. Щоб виготовити його, документи шукали в обласному архіві, розповідає жінка. «Наявності його у бабусі не було, тому що вона народилася в 21-му році, тоді ще видавалися свідоцтва церковні, церквою, реєструвалися ці народження». Ганна Костецька каже, її секрет довголіття – праця. «Що я молодим можу сказати? Дай Боже, щоб вони жили довго. Треку Бога сама ти сила, бо я сама тепер, що хочу, чого ти, прошу. Леся Прудоус, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопільщина.